Отвір в стіні будинку та купа каміння. Коли стався приліт російського снаряду, каже Марія, не знає, бо виїжджала з Первомайського наприкінці березня 2022-го, майже на рік. І «В головному Богів сина. Mm. Як приїхала, я так плакала, якими слідами. І шазик. Як згадаю». Син допомогти не може, адже на фронті, розповідає Марія. Криша, нема шифер є побитий, вода вже тече, то не текла, вже затікає, що. Це ми вже вікно ставили, тут деромахата, ну як, вікно повністю побите. Також постраждав і будинок Країси. Сонечко може поможе мені, сонечко вітерець буде сушити. Три виведу цю ту чорнотусю. А потім буду вже починати, починати клеїти, ліпити ці обої, це все. Начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай говорить, чекають на доставку партії будівельних матеріалів. Мій профільний заступник зараз складає проєкт листа, якого я прочитаю, ознайомлюся, підпишу і ми відправимо на представника Верховного комісара УВКБ та міжнародної організацію з міграції, тобто із потребами, що точно, що конкретно треба нам для відновлення житлового сектору, житлового фонду. Максим Коровай говорить, у Первомайському пошкоджено 35 багатоквартирних будинків, ще 9 зруйновано. Також руйнувань зазнало до 100 домогосподарств приватного сектору. Наразі дуже активно відбувається робота місцевої комісії з візуального обстеження зруйнованих пошкоджених будинків. Внаслідок російських обстрілів постраждала місцева опорна школа, яку, як говорить очільник громади, доведеться відбудовувати з фундаменту. Розбирають каміння на її території техпрацівники. Почали прибирати 3 квітня. Прибираємо каміння, все, що валяється. Железо прибираємо. Железо на кучі, камні на кучі, мусор на другій кучі. Все. Це поки що. Потім може ще викликати людей. Не знаю. Пошкоджень зазнав і місцевий будинок культури. Ну, це десь, як на мою думку, ну, приблизно 250-500 тисяч гривень для того, щоб замінити балки, перетинки, бетонне перекриття. От, то десь близько півмільйона треба буде коштів залучати сюди. Будемо шукати можливості, зараз начальниця відділу культури, молоді та спорту також знаходить донорів, знаходить інші варіанти. В селищі працює поштове відділення, відкрилися три магазини, ведуться роботи з відновлення амбулаторії, планують відновити будівлю сільради, є електро- та газопостачання. Також місцева пожежна частина від волонтерів отримала автівку, якою розвозять жителям питну воду, оскільки є проблема з водопостачанням, говорить Максим Коровай. Наша питна станція і водонапірна башта в СМТ «Первомайське» буде відновлюватися завдяки співпраці із міжнародною громадською організацією «Оксвам» і міжнародним комітетом «Червоного Христа», які надають нам частково матеріали і фінансують цей проєкт. Доступ до водойми ж селища заборонений через мінну загрозу, говорить очільник громади. Проводяться відновлювальні роботи на цукровому заводі, що постраждав від російських авіабомб. Також 4 травня через села громади, зокрема і через Первомайське, курсуватиме маршрутне таксі до Миколаєва. Первомайському проживає орієнтовно 800 людей. До початку повномасштабної війни їх було приблизно три тисячі, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.